السلام عليكم كيفكن يا اصدقاء؟ ان شاء الله بخير، اليوم جيتكم بشيء مختلف تماما، شيء بخص التسويق، في بعض الناس كتير بتتسأل انه كيف بدي ارفع محتواي على السوشيال ميديا، كيف بدي ادخل مجال التسويق؟ كيف بدي اتعلم الشغلات الاساسية بالتسويق؟ اليوم في صديق لالي فرجاني صفحة له كتير حلوة، هي جديدة وفيها محتوى جميل جدا جدا وفريد وتعلمك يا طريقة سهلة ومبتكرة مع تصاميم حلوة كان هي موجودة على إنستغرام حطلكن رابط أسفل الوصف وإن شاء الله تعجبكن يا رب وخبروني عن رأيكن إذا حلوة ولولي وإذا لا خبروني كمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته